Do roboty umílej I som išlo do roboty umílej se švícilo Nikda by som nie pomyślał, že się tam na co stalo Nikda by som nie pomyšlil, že się tam na co stalo priniesla mi mamka prištíga i smutnú novinu, priniesla mi mamka prištíga i smutnú novinu, že mi milá tiež, chora, podsínačku po zdolu, že mi milá tiež, chora, podsínačku po ani som neprištíkoval, tomu som, že ponáhľal, ani som neprištíkoval, domu som, že ponáhľal. Čarné šaty, co nás hováš, smutne som si oblíkal. Čarné šaty, co nás hováš, smutne som si oblíkal. Som oblačok, mila prave Keď som prišol pod ovláčok milá prave konála Keď som prišol pod ovláčok milá prave konála Čiúbni persenico som jej dal Pravej ručke trimála Čiúbni persenico som jej dal Pravej ručke trimála Zvoní sloňce dookola, už mi milá umrela Zvoní sloňce dookola Odpánu mi z ružičky, kvet, už ma nebaví ten svet. Odpánu mi z ružičky, kvet, už ma nebaví ten svet.